السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم مع أول درس من دروس الرياضيات للصف الرابع الابتدائي وهو كتابة الأرقام. كتابة الأرقام طبعاً إحنا عارفين من الأرقام اللي هنشتغل بها هي الأرقام العربية التي وضع لها الأسس العالم العربي المسلم محمد ابن موسى الخوارزمي، وتبدأ بالصفر و1 و2 3 4 5 6. سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، حداشر، اهو تقماعشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر. عشر، تسعة عشر، عشرين. وهكذا واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين وعشرين تسعة وعشرين طبعا أنا لازم أكمل الأرقام دي وأخلي الطالب يكتب الأرقام دي أو يتعلم كتابة الأرقام دي من واحد لغاية مية و... أو خمسين من واحد لغاية خمسين أو من واحد لغاية مية وبعد كده هنزود عشر 10 عشر عشرين، تلاتين، أرابعين، خمسين، ستين وهكذا لغاية ما نوصل 500 بعد كده هنمشي مع الطالب 100 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000 بعد كده طبعا هزود 1100 1200 1300 1400 هنمشي 100 100 هنزود او نعد بالقفزات نعد قفزات بالارقام 100 200 300 وهكذا هنا هنزود 1000 كل خطوه هنزود 1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 وهكذا الى 10000 11000 12000 13000 14 15 16 وهكذا انا وماشي. طيب دي بداية الأرقام لازم أتعلم الأرقام بالطريقة دي أو يكتب الأرقام بالطريقة اللي أنت شفتها دي 1 2 3 وجاب لي كل ده في إيه عندنا في الصفر في الصفر الصفر هنا دايرة مغلقة مش الصفر بتاع زمان الصفر بتاع زمان تنساه والأرقام بتاع زمان تنساها برضه إن شاء الله هنشتغل النهاردة من مذكرات المجتهد للمجتهد الاستاذ الكبير مصطفى حساني والاستاذ الكبير عبد الفتاح جمعه الدرس الاول هو الرقم والعدد والصيغه العدديه طبعا انا لازم ابقى عارف ثلاث حاجات اول حاجه لازم اعرف ايه هو الرقم وايه هو العدد وايه هو او ايه هي الصيغه العدديه نبدا بالرقم إيه هو الرقم يا أستاذ؟ هو رمز واحد يستخدم لتكوين الصيغ العددية رمز واحد بس من فل لفين؟ من صفر لغاية تسعة يعني صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لغاية تسعة تمام كده طيب بالنسبة لي العدد العدد هو يا أستاذ هو ما تكوّن من رقم أو أكثر يعني العدد ممكن يبقى رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أو أربعة إلى هكذا يبقى الرقم رمز واحد من صفر لغاية تسعة لكن العدد نبتدي معاك من فين صفر لغاية ما لا نهاية يبقى الرقم من صفر لتسعة بس ده اسمه رقم اسمه رقم ويتكتب بصيغة كده صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طيب العدد يا استاذ العدد هو من صفر إلى ما لا نهايه يعني ممكن يبقى من صفر تسعة يعني ممكن يبقى رقم وممكن يبقى أكثر من كده يعني ممكن يتكون من رقم واحد أو رقمين أو ثلاث أرقام وهكذا ده اسمه العدد اسمه إيه العددية هي صيغة لها أشكال مختلفة للتعبير عن الرقم والعدد قد تكون رمزية أو لفظية يعني يا أستاذ إن الصيغة العددية هي صيغة لها أشكال مختلفة ممكن تبقى رقم يعني الرقم هو صيغة أه والعدد هو صيغة أيوه طيب كلمة 10 دي صيغة يا أستاذ كلمة 900 900 صيغة برضه طيب عدد كبير مثلا زي 456 ينفع أقول عليه عدد وينفع أقول عليه صيغة هو عدد بس في الاصل ايه؟ صيغه، صيغه عدديه. طيب يعني يا استاذ استنتج من ايه؟ نستنتج كده إيه ان إيه الصيغه العدديه من داخل من داخل الصيغه العدديه يبقى في رقم ممكن يبقى رقم او عدد او صيغه عدديه، يعني الرقم ممكن يبقى صيغه، والعدد هو صيغه، الرقم هو صيغه، والعدد يحدد كل كلا مما يلي لايها ينتمي، هل ينتمي للرقم ولا للعدد ولا للصيغه العدديه؟ نشوف كده يا استاذ مديني 7465 57 او 57 و 3516 و 0 طبعا الرقم هنزل هنا الارقام والعدد هنزل هنا الاعداد والصيغه العدديه هنزل هنا الصيغه العدديه لو لاحظت معايا ان السبعه موجوده في الرقم وفي العدد وفي الصيغه العدديه يعني السبعه يا استاذ هي اساس الرقم بس برضو ممكن تمشي عدد وممكن تمشي صيغه عدديه. طب الصفر؟ اه، ما انا عندي من صفر لتسعه ده اسمه رقم. من صفر لتسعه ده اسمه رقم. طب العدد؟ من صفر لما لا نهايه. يعني السبعه 465 3516 كله ده يمشي عدد. طب الصيغه العدديه كل ده له صيغه عدديه. كل ده ل... الارقام والاعداد يمشوا صيغه عدديه. طيب يعني أو. هنا الصيغه العدديه هي عباره عن الارقام والاعداد. يعني السبعة تنفع تبقى رقم وتنفع تبقى عدد وتنفع تبقى صيغة عددية، الصفر 465 تنفع تبقى صيغة عددية. 3500 يبقى عدد لكن ما ينفعش يبقى صيغة عددية، لا ينفع يا أستاذ. طب الـ 16 ينفع يا أستاذ، الصفر يعني كل ده الأرقام والأعداد تنفع تبقى صيغة عددية زي ما اتفقنا، لكن الرقم من صفر لتسعة والعدد من صفر لما لا نهاية. طيب نشاط صغير كده يا استاذ اكتب صيغة عددية تتكون من ثلاث أرقام عايز صيغة عددية تتكون من ثلاث أرقام أي ثلاث أرقام يخطر على بالك مثلا خمسمئة تلاتة وستين دي صيغة عددية تتكون من ثلاث أرقام عايز ثلاث أرقام مختلفة ثلاث أرقام مختلفة يعني مثلا أربعة تلاتة اتنين ربعمية دي تلاتة أرقام مختلفة عايز أربع أرقام مثلا سبعة ستة اتنين واحد كده أربع أرقام بيجي سبعة تلاف. طبعا أنا بعمل فاصلة هنا سبعة واحد وشين. خمس أرقام أعيز صيغة تتكون من خمس أرقام لو ما جليش مختلفة ممكن اكتبهم كده تلاتة، تلاتة،, تلاتة تلاتة تلاتة تلاتة بيجي كام؟ تلاتة وتلاتين ألف تلاتمية تلاتة وتلاتين، ست أرقام مختلفة، مختلفة خلي بالك، ست أرقام مختلفة، ممكن أقول سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين، وأعمل فاصلة بعد كل تلات أرقام. لو جاليت الرقم ده يا أستاذ أو العدد ده سبعمية خمسة وستين 1432 765 1432 طيب نشوف يا استاذ بعد كده تمارين على الدرس، التمارين طبعا هنعرف بين الرقم والعدد والصيغه العدديه، درس النهارده المفروض لازم تبقى عارف ازاي تفرق بين الرقم والعدد والصيغه العدديه. اجتهد واحد او التمرين الاول بسميها اجتهد واحد حدد كلًا مما يلي هل ينتمي إلى الرقم ولا العدد ولا الصيغه العددية؟ طبعاً أنا أحل هحل معاكم التمارين وهسيب لكم الواجب تحلوه في البيت. بيقول لي حدد كلًا مما يلي لأيها ينتمي، هل ينتمي للرقم ولا للعدد ولا للصيغه العددية؟ طب نشوف الثمانية، الثمانية تنتمي للرقم؟ أيوه أنا عارف إن الأرقام من صفر لتسعة يبقى الثمانية ينفع أقول عليها رقم. طب الـ100 ما ينفعش، الـ45 ما ينفعش. 600 6925 ما ينفعش برضه ما ينفعش تبقى رقم. ال10 ما ينفعش تبقى رقم. الواحد اه الواحد ينفع يبقى رقم يا استاذ. طيب في حاجه ثانيه ينفع تبقى رقم؟ ما فيش. لان الارقام عندي من صفر لاتساع. طيب الاعداد من صفر ما نهايه. طيب يعني الثمانيه تنفع تبقى عدد؟ اه يا استاذ. الواحد ينفع يبقى عدد؟ اه يا استاذ. وثاني ال 45 كل الاعداد من صفر ما نهايه تبدأ 45 6900 قبل أه ال 6000 نروح لمين لل 344 344 طيب يا استاذ بعد كده ايه تاني عندك 6925 6925 دي كلها اعداد طب في حاجه ثانيه يا استاذ انا خدت 8 وال1 وال45 344 6905 و 20 ولازم اعمل الفصل بعد كل ثلاث ارقام. كل دي اعداد، طيب نروح للصيغه العدديه. قلنا الصيغه العدديه كل دولا ينفع يبقوا صيغه عدديه بالاضافه للصيغ اللفظيه. بالاضافه للصيغ اللفظيه، يعني ايه يا استاذ؟ يعني كل دولا ينفع يبقوا ايه؟ ينفع يبقوا ايه؟ ينفع يبقوا صيغه عدديه، يعني الواحد والثمانية. وإيه تاني والخمسة وأربعين؟ وإيه تاني والتلاتمية أربعة وأربعين؟ وإيه تاني والستلاف وتسعمية خمسة وعشرين؟ ستلاف وتسعمية خمسة وعشرين وإيه تاني؟ والـ مئة والعشرة؟ آه يا أستاذ الـ مئة تنفع تبقى صيغة عددية وإيه تاني والمئة والعشره اه يا استاذ المئة ميه تنفع تبقي صيغه عدديه وايه تاني والعشره تمام العشرة عشرة دي في صيغة عددية تمام كل دي صيغه عدديه يبقى كل دينا نسميهم صيغه عدديه لكن الاعداد من صفر لما لا نهايه ما ينفعش اقول عليها صيغه لفظيه والرقم من صفر لتسعه. طيب اجتهد اثنين او السؤال الثاني كون اكبر واصغر عدد من الارقام التاليه كون اكبر واصغر رقم او عدد من الارقام التاليه. طبعا انا لما اجي اكون اكبر عدد واصغر عدد ببتدي اشوف الخانات اللي عندي احد عشرات مئات الوف عشرات الالوف مئات الالوف يبقى انا عندي ست خانات اكبر رقم احطه في اول خانه او اكبر خانه اكبر خانه اللي هي مئات الالوف الرقم اللي بعد اهو كده سبعه ها مين ثاني اصغر من السبعه الخمسه ها مين ثاني الاربعه ها مين ثاني الاثنين ها مين ثاني الواحد طبعا وما العلامة بعد كل ثلاث أرقام. لو حبيت أقرأ العدد 975421. أصغر عدد يا أستاذ عايز أكونه من الأرقام دي. طب أنا عندي ست خانات. أكبر خانة أحط فيها أصغر عدد، يعني الواحد أو أصغر رقم. الواحد أكبر منه الاثنين، أكبر منه الأربعة، أكبر منه الخمسة، أكبر منه السبعة وآخر حاجة التسعة وكده أنا عملت أصغر عدد. طيب الأرقام اللي قدامك دي عايز أكون منها أكبر عدد وأصغر عدد برضه. زي ما اتفقنا إحنا بن... بنعد الأرقام أو الخانات اللي عندي. أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف. أكبر خانة اللي هي مئات الألوف أحط فيها مين؟ أحط فيها الثمانية. تمام وبعد كده الأصغر منها على طول وبعد كده اه وانا ماشي انا ماشي بالترتيب من الاكبر للاصغر 8 6 4 3 واحد 0 كده انا يا استاذ كتبت اكبر عدد من الارقام دي طب لو عايز اكتب اصغر عدد ابتدي بالصفر لان هو اصغر رقم لا طب الصفر على الشمال لازمه يبقى ابتدي بالواحد واخلي جنبه الصفر طيب 1 0 بعد كده 3 بعد كده 4 بعد كده 6 بعد كده 8، لو حبيت اقرا العدد هنا طبعا انا نسيت الفاصلة 468. اجتهد ثلاثة او اخر تمرين معايا تمرين رقم ثلاثة حوط العدد الاكبر، حوط العدد الاكبر ده بيخلي الطالب المجتهد معايا يبقى فاهم ازاي يعرف كيف يقرا الاعداد ويفرق بين العدد الكبير والعدد الصغير. لو بصيت هنا يا استاذ العدد ده 3563. طب هنا 1778 طب هنا يا استاذ 345000 700 هنا يا استاذ 9566 طب هنا الوف الوف الوف وعشرات الالف مئات الالف الوف طب ما انا عندي مئات الالف يبقى هنا يا استاذ اكبر عدد السؤال الثاني ب برضه حول العدد الكبير هنا 65912 هنا 678 5109 8432 طبعا أكبر خانة عندي عشرات الألوف اللي هي إيه فيها 65912 السؤال رقم 3 في التمرين الأخير برضه حوط الرقم الكبير أو العدد الكبير هنا يا أستاذ 144 أحد عشرات مئات أحد عشرات مئات ألوف احد عشرات مئات الوف عشرات الالوف اه يبقى هنا في عندي عشرات الالوف احد عشرات مئات الوف عشرات الالوف هنا عندي في عشرات الالوف طيب هنا 29000 بص كده وهنا 71000 يبقى هو ده يا استاذ. وكده يا استاذ انا عندي الطالب لازم كده يتعلم يبقى يفرق بين ثلاث حاجات في لسه النهارده يبقى فاهم الرقم ايه هو والعدد ايه هو وإيه تاني؟ والصيغة العددية، ويقدر يكون أعداد من الأرقام. يكون الأعداد من إيه؟ من الأرقام. يعني يقدر يقارن بين العدد الكبير والعدد الصغير. لو عندي الطالب استفاد من الدرس ده بثلاث حاجات يعرف إيه هو الرقم وإيه هو العدد وإيه هي الصيغة العددية. طبعا ولازم يبقى يفرق بينه المفهوم الثاني اللي لازم يستفاد منه الطالب ان هو يكون الاعداد من الارقام، واخر حاجه في الدرس مقارنه الاعداد، اخر حاجه عندي مقارنه ايه؟ لو انت متابعني بص كده معايا بيقول لي ايه؟ ضع خطا تحت الخط ضع خطا تحت الرقم فيما يلي. حط خط تحت الرقم الواجب المنزلي بيقول لي السؤال الاول ضع خطا تحت الرقم فيما يلي، مية 5 123 7 105 1465 أنا فيهم اللي الرقم الرقم احط تحته خط هنا او هنا او هنا 127 200 4500 0 3000 او 30000 1, 1 الرقم هنا في الاعداد دي احط تحته خط هنا بيقول لي وصل من العمود أ ما يناسبه من العمود ب السبعه هل هي رقم ولا عدد ولا في قاعده دي؟ طبعا السبعه احنا عارفين ان هي ايه؟ زي ما عارفين ان هي رقم ال 500 طبعا هل هي رقم ولا عدد ولا صيغه عدديه طيب 423 هل هي رقم ولا عدد ولا صيغه عدديه كل واحده اوصلها بالقيمه بتاعتها السؤال رقم 3 في الواجب البيتي او الواجب المنزلي كون اكبر واصغر عدد من الارقام التاليه عايز اكون اكبر عدد تمام خلي بالك اكبر عدد واصغر عدد وعندي مديني الارقام 9 3 5 7 اكبر عدد هنا واصغر عددين هنا يا استاذ برضه عايز يكون اكبر عدد واصغر عدد هنا يا استاذ اكبر عدد واصغر عدد 6481 7205 والى هنا نصل الى نهايه الدرس الاول في منهج الرياضيات للصف الرابع وقبل ان ننهي هذه الحلقه اتقدم بخالص الشكر الى الاستاذ الكبير مصطفى حساني محافظه الاقصر معلم الرياضيات المتميز والأستاذ الكبير عبد الفتاح جمعة معلم الرياضيات لهم منا كل الشكر والتقدير وأتمنى لهم مزيد من التقدم والتميز والإبداع أشكركم على حسن المتابعة وما تنسناش طبعا من دعم القناة ولايك للفيديو عشان لو الفيديو في محتوى مفيد يوصل لكل الناس لو عجبك الفيديو يا تعمل لايك وشير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله.